Tá, tá, tá. E Amém Okay. Now the representative from Thailand been offered 15 lakh in for Thailand via โอนุจยามะสาธุโนมันเตสาธุโนมันเตสังโฆสังโฆสีมาสีมาสภาวิวาราม ปฏิกันหาตุปฏิกาเหตุวาจปฏิกาศิณฑวาจญีมีนาเสนะญีมีนาตุเสนะกาตินามกาตินาม Yeah. Sukhaya Niphanayata All of us get arrested here Good life to humbly offer Katina Rose I will add other monastic prerequisites. After the Thai university offered 30 lakhs, now the senior man and man from Thailand will offer low and uh, necessity. After that, the Santa will give short blessing uh, that is the end of life. เราโน้ตฟังไทนะครับโซเราพีสอ่านะครับท่านเดียร์เดียร์ท่านงั้นอ่ะครับที่หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆช้าๆนิด <laughs> <laughs> <laughs> <thatou>... <thatou>... <laughs> තෝ පක්ෂනා සම්ජාන හේතෝන් පෝර වේනා සත්‍යේ තියෝ විවාදං සුතුකා මාතෙරු සාරින දේවයන් කර පරමයාණන් තාත්ති අධ්‍යාත්මික නිරෝධන් තව. ගාන්නේ සියලු දායක ආදී දෙව්පුකයන් හසබනි. සියලු සියලු මේ මොකද හුම් නිමයිලා කෝද තිවිවොත් මොොත වෙනදලව අවතාර 2020 වෙනක ඉරුණුවර ස්වරම් විහාරාණිය තනතන වප්ින් කරන අව සුතු මොඩේ කටිනින්ින්තව පැච්. පරමයන් මාnder සිරදනාය නතුර විහාර බුද පූජාව වත්ලා ගමෝණීය මාසග රඥේ සදාප කරනු මෙතු කරගෙන මේ නම් සාලාවට වඩමුම කරා. වටේම බොහෝ පිරිසක් රැදී අපේ ගෞරනියයමා සගරත්යන් දෙෙන් හසට වැඩමෝහ. ඒමුම් මාුස ැසිීම දෙෙනම මාන්සි පිරිිග යුතු පනමර්ම විශේෂයම අඳුනේ ඥාන සාහරේ දෙවියනේ වැටෙන ආමුදුරෝ දනවත් ඇති ලේසි තනතුරු අතරන කෙනෙක් නෙමෙයි සමස්ත රාජා ශාසන ආරක්ෂක බල මණ්ඩල වල ප්‍රධාන නේකකාරි ලෝක කරුණ බෞද්ධ වික්ෂ ශාන්තමේ මහා නේකකාගේ කාර්යයේ ආමු ත්‍රිගම දේන මාණ්ඩලයේ දිසා සාධනාංශක මණ්ඩලයේ නිර්කාරකාරි අනු අනුරුදු අරණ විහාරාණි ප්‍රති මුගුනු වෙල අනුරුද්ධ නායක ස්වාමින් වහන්සේ සානුකාරය තීලත් පිළිගන්නා. ඒකනම් ටිකක් කියන්න වෙන වචනයක්. ලංකාවේ මේ තනතුර දෙරමෙ මෙතෙක්ම වස්නාහිර බලත දකුණු ගරු ස්වාමී මා මොන්ටිම පලාරුතරත සමර්ථනාත් සාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලේ මහා නේතුකාදී සම්තුර දාන්නඩ පුලුවන් වුණේ අනුත්තරම අතුරන්ට තමයි එලදා වුණාන්ටේ අවි රත්නාප්‍රිය ආශිවාද දෙනවා යම්කි කාර්තනා කරනවා මා වැඩි විස්තර කියන්නේ මුතු සාලේ නම් මේ විදියට පොඩ්ඩක් අවලින්ද ඉන්න තේන අමුතේ. ඊයාලු කුංගල වැඩ සිටියේ අප අමට අප මෝදී ්‍රාරාලිප්‍රති දකුණු මාන්තලයේ ප්‍රධාන සගනායට අපේ සබෝදර යකවර්තය චන්තජුවතියා ජානනායනා වහන්සේ ඉන්නදට එන්නේ අපි තවුරුත් දන්න අමුරණ හෝපලගර විහාරාලිපති වගේ මැෑල මිපුරසු විහාාරාලිපති අනුත්තෙන් නැගදේර පලාා්‍ය ප්‍රධාන සගනායක පදවිය සඳහා අපේ චින්ත පර්ජල නාමද සමුද්‍රණයි නාමු dran මහන්සිය උනාන් සීමාලිකා නම්ම ගෞරවයෙන් යුක්තව මේ වේලාවෙදි පිළිගන්නවා හැබැයි යා මා වුණා වැදගත්මා නුදුරේ ඉන්නේ ඊගාට ඒ තුනේකම විහාරාධිපති අපේ ගම්මානයේ තේ විහාරස්ථානයක බෙහෙවීම හිතයිසි බොරෝ එන මේ අදත්මයේ වය කටිනේ උඩට කටයුතු කරන්න වාංගරක වැඩම කරලා මේ කටයුතු සිද්ද කළ අපේ අනුගමයේ ධම්ම ජෝතිලක මහතුරා මාත්මේ ඕමමමස්කාරකූප කර මා පිළිගන්නවා හැමදේම පිළිකරගුණාන්ත තමයි කියලා නැතිවැකියලා වුණාත් ඒකේ වටිනාකම වැඩි පුරා වත්වක් වාගේ හාමුදුරනේ අනුශාසන ලැබුණේ නේද මේ දැල ප්‍රියතීන් ඊළඟට අපි නාම නාමි සරණව විහාරී ප්‍රති ශ්‍රී මණේනා ප්‍රති අඹේ ගිවිලේ වජිනා සමුද්‍ර ආම්ඳුර එම කිරවැනේ නියොත් පරිවනාධිපති සීගිරියේ ධාම්‍යෝති ආම්ඳුර වහන්සේ ඒ වගේම ledeno සිල් මල්ලේසේව විහාරාධිපති තමන කිරිවැනේ මණේනාධිපති කලගිරියගේ සීල රැකෙන ආම්ඳුර වහන්සේ හිල්ලරටින්නේ මොකද හන්දියේ පන්තිනේ වැඩි ඉන්න වන්ද්‍යා ත්‍යාගයේ කලගිරියාවේ ප්‍රාබ්ලම් අඳු ලංකා අමංගල විහාරස්ථානයේ පන් මේ නාම ජාති රාජාධි කර බල මණ්ඩලයේ දීප්කාරී මේ පඤ්ඤානත්නා වංශයේ ලංකා බෛය පිටිය විද්‍යාලයේ නියෝධ විද්වතුන් කටි මේ පිටිය සෛලා නාම පුරාණ විහාරාධිපති අපේ නන්දසාරා නාම පුරවංශයේ එවැළේම නාමර ක එෂපිගග නිනකඩක ලුළනා වගේම юා Apache කමළන්නෙන් මෂදණඩිද කළනීග දෘියේඡ් පෙන් 20 ඔමා throttle ඉerg ISSස හිු ඩො෯ මූකට අහළන් අට කරළ ගාසින් sulfur වීFinally werd research බැඩේ ඉන්න පලාපත්තල භූගෝල විද්‍යාඥයාචාර්ය චන්ද එහෙලා ආව මුලින්ම මේ ගමේ නම කියවන්නේ චන්ද තමයි මුල් කරන දවස the, the, the game uh, with the Dr. Puan great respect mm -hmm. oh, when they visit the, mm -hmm. our temple I offer my respect to our who our temple for annual cartina ceremony mm -hmm. we try to develop on our skill and confidence The given of all evil, the cultivation of good, the in of mind, that is Buddha's teaching. We try to follow that way, the eightfold path, way her, eight path that is our path. The noble truth, the noble truth, that is Buddha's teaching. We try to develop our skill and compassion, that doctrine into Buddha's. Thank you. strength if you're not salah forty best iter Ö ආහ්දදරු පෙනා ආවශරිටචු වොිදි පොෝජසි ප්ධා වි ඔබ්න්ය,සුශරිප දවේන්. සහ්න පිට ඔම්නර පොොඳි පසාග වන එන اللهم استغفرنا من ارث الغفران චිරෝ අමර ස්වාමී ගංගාම් භංසේ ආදලාය බගේ පොට ගන්න ගත්තනේ ඔව් ඔව් අය ගත්තා මට වන්න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 කලමපහව නැහැ ඒක නං කෙලින්ම න රපිට තදරපික් වකනඹන,ර ini դළවතහ පිලක ලිරු ආ ද෕රක රිතු අවධානය යොමුනා යුතු ඒ ඉතාවත් මේ ශාලාවෙන් මේ වික්‍රම සිද්ධ කරලනට අවස්ථාව විවෘත වෙනවා ඒ සඳහා මුලින්මයේ මුද්‍රලේ වදාකරගමු අපේ අනුරුද්ධ හඳුලන් මහන්සේ ප්‍රධාන වෙලගත්ත සම්භාවනීය ගෞතම මහ සංඝරත්නය මේ රාමකාරාල කුල මේ ශාලාව කුල රැඳෙන්නට මයි ගාම් දන්නෝ තියතුලු සියමුණ ධර්ම ශිල් ආරකින් ඒ ခාලින ජීවර මහා පුණ්‍ය ධර්මයේ වීණානු කුලව දිජ කරන්නට සියලුම කලින් සංවිධානයේලා තිබෙනවා මේ සෙවර අකින සෙවර කැටියට පූජා කරලා පූජා කරන්නේ මහා සංඝරත්නය අවශ්‍ය කටයුතු සංසනන මේක හම්බලන වාසයේ නම්කල ඒ පුජියෙක වශයෙන් දෙකියන්නේ නැහැ. මේක පුජා ගන්නේ මහා සංඝ රත්නයේට. ආගේ මහා සංඝ රත්නයේට. එයිලා දැන් මේ වෙලාවේදී ඔබ බීර තුමාගේ උරුමේ ආරාධනා වත්කලා ඇසල පුරබදරස්සක් පොවනවාද? ඊය රස්සානේ තැවිල්ල. අපේ සහෝදර සාම්නන්ත හම්බලන වාසයේද එබැවින් විහාරාධ්‍යාන විශ්වවිද්‍යාලයේ අම්බුදාම් ගන්නෝක් වේද දැහැත් පිළිගන්වලා ආරාධනා කරලා අපි මේ ආආදරය සිට ගන්න මේවත් තුන් මාසේ ඉذරියේදී වස්ත්‍රවල වස්ත්‍ර ආරාධනාවක් ගාල්ගෙන කරගන්න අවස්ථාව ලබා කියන ආරාධනාව සිටක ඒ ආරාධනාව පරිදි අපේ ස්තාරණම් ගන්නෝක් වේ තුනට ගෙවිච්චිය අනුතහම් යන මාතේ තාරාදනාව පිහිරගෙන මේ ස්ථානයේ වස්සමා දන් වුණා වස්ස මේ වාක්‍යය හැමදාම කියන්න ඉමා කඨීනති අපෙන් අපේ ගිරම ආසනන්ද නයි නාම පූජා කරමු. මේ නම් පීසාරනන්ද නයි නාම. බුදැයම් නිය අපේ හඳුරෝ කොමලකෙදේලා පියත්‍රානි අසමලනන් ළහළපයයростário ältපසොපනключ් වැනුothes <laughs> <laughs> y'all yeah. bhig nam yadam කරුපෝ කුරටුර ගත්තා ගත්තා නේද ඉතින් මින් එක පං කරෝ ඉමන්ට තරහ නංග අдітьට ඉමන් උත්තරංග නංග අдітьට ඉමන් අබුැබා ඇහතඩිනීතය පවඩනෝසදම් එසළ අපහුහවිේ දවශ්‍ර සවළනි 떡. කෙපශරබැට්. ඔ Graduate පස්‍හැා ඹබේ layer 모양WANSAY විශ්තිඬි ආօ bahtබ පතාව සක නාකර අපේ නා වා ල නායිකාාලන සේ හා මා ස මේ මේ පින්වත් සියර දෙෙනාව ී විසේ වැදගත්ම තින් කැර සා සම්මාන් බදක් එවැ හටන කීවට ජාාව සහ සම්මාන්ද වෙලා නිසා කුස සම්මාගය කරපත් කර කනකි ිටදනහන අයේ Здесь හන් අතය වද පට ක datababen වෙන හන පය වපශර athletes, වසේස වතව ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ තැවෙන වීඩියෝ නිතර දකින්න ගැනීමට තවශ්‍යනම් උඩ රට නිවුස් අපේ YouTube නාලිකාවේ දක්නපසින් තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell symbol එක සක්‍රිය කරගත්තාම ඔබට යවස්තා බෝදා වෙනවා. එහෙනම් මතක හතුව මේ වීඩියෝව නරඹලා අවසානයේ subscribe button එක ඔබලා bell symbol එක ඔබලා like කරලා යන්න. මම හින්දි කරුණ කුමාරා.